الكتابة الصينية أقدم نظام للكتابة يستخدمه ربع سكان العالم منذ أربعة ألاف سنة حتى اليوم وطوال هذه المدة لم يشهد سوى تعديلات طفيفة لم تؤثر على جوهره الفعلي أما البداية الحقيقية لهذا النمط من الكتابة فمن الصعب تأكيدها لأن أقدم ما عثر عليه هو كتابات منقوشة على ألواح برونزية وعظام حيوانات وأوعية وأواني كانت تستخدم للتنجيم خلال الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد فما هي حكاية منظومة الأقفال المهيبة في الكتابة الصينية؟ تستعمل الكتابة الصينية حرفاً أو رسماً واحداً لكل كلمة لذا يحتاج القارئ العادي لأن يعرف ثلاثة آلاف رسم منها لقراءة النصوص العادية بينما تحتوي القواميس والمصادر المرجعية على أكثر من أربعين حرفاً إذا أضيفت الألفاظ النادرة إلا أنها تحقق فائدة عملية في بلد تبلغ لهجاته المحلية حوالي المئة مما يجعل التفاهم الشفهي شبه مستحيل تقوم البنية الداخلية للكتابة الصينية على رسوم بخصائص فنية تعبر عن مفاهيم فالغابة يعبر عنها برسم شجرتين وفعل تحدث برسم فم يخرج منه الزفير وكلمة وسط برسم قرص وسهم وهكذا والطابع الفني الذي طغى على الكتابة الصينية سهل اندماجها في مكونات الهندسة المعمارية لتضفي على القصور والمعابد إحساساً فائقاً بالمهابة والجلال أما اتجاه الكتابة فيسير من أعلى إلى أسفل في مربعات وهمية متساوية المساحة مرتبة فوق بعضها على شكل أعمدة متوازية وسبب هذا الترتيب يعود إلى شرائح قصب البامبو التي اعتمدها الصيني القديم لوحاً للكتابة والتي لا تتسع لأزيد من حرف واحد وطولها لا يتجاوز 20 سنتيمتراً وفي سنة 105 ميلادية اكتشفت سايلون طريقة أفضل وأرخص لإنتاج الورق تعتمد على طحن لحاء الشجر والخرق البالية وشباك الصيد القديمة ثم تكوين عجينة يتم فرشها وتجفيفها للحصول على شرائح رقيقة ومتينة أما أداة الكتابة فكان يستعمل في الغالب قلم مصنوع من عود البامبو إلى أن اكتشف الزعيم العسكري مينكتين فرشاة بي وهي فرشاة مصنوعة من وبر الجمال وفي عام 1913 ميلادي تأثر الصينيون بالكتابة اللاتينية التي حملها أفراد البعثات المسيحية وكمحاولة لتبسيط تعقيدات الكتابة الصينية وضعوا رموزاً بسيطة وأسموها أي الأبجدية الوطنية لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح لأن اعتماد كتابة جديدة يعني ببساطة انقطاع صلة الصيني المعاصر بتراث اسلافه غير أن التكنولوجيا الحديثة ستحسم الموقف لصالح الرموز المهيبة فالحاسوب اليوم أوجد حلاً لنظام الكتابة على الشاشة ويعتبرها البعض أفضل من الحروف الأبجدية لأنها تعلم اللغة بالصورة وبالتالي فهي لغة جمالية مشبعة بالقيم الإنسانية وفي مؤلفه قصة الحضارة دافع ويل ديورانت عن إحدى أهم خصائص الكتابة الصينية وهي السماح للأمي بقراءة الأدب الصيني الذي ظل يكتب بهذه الحروف نحو ألفي سنة فساهمت اللغة بالاحتفاظ بالثقافة الصينية وتمسك أهلها بتقاليدهم، فكانت من أجل الأعمال العقلية وأعلاها شأنا هل تعلم تفاصيل أخرى عن حكاية الكتابة الصينية؟ أخبرنا بذلك وانتظرنا في حكاية قادمة من حكاية الكتابة